Viorica Dencil, mesaj ferm ce tremin în adina de guvern, ei îi clarificai acest lucru. După ce Maria a spus ce salariile bugetarilor vor fi peletite înainte de pasul subliniere T, dar pensiile nu, premierul Dencil le-a cerut min subliniere Trilor, Miercuri, la începutul subliniere din cei de guvern. Să ias public sublinierea, i să explice situația pelecii salariilor în avans. A sublinierea acum sublinierea tici, am decis să peletim salariile înainte de pa sublinierea tii sublinierea. i Ministerul Finance a creat cadrul legal în acest sens. Am văzut ce în ultimele ore au apărut informații contradictorii în in spațiul public în lecturi cu acest lucru, dar sublinierea i la plata pensiilor în avans. De aceea, vă rog, domnilor mini-subliniere trisei, subliniere aici, să clarificați de urgent ca aceste lucruri, pentru ce trebuie să avem o informare corectă a cercenilor. Cu toate ce eu am explicat ieri de ce nu se pot da pensiile în avans, o să o rog pe doamna Vasile să mai dea încă o dată aceste explicații. Intenția noastră a fost o intenție bună în prag de serebetor sub liniere. cred ce nu este normal să apară astfel de situații, a afirmat Viorica Dencil.